מזל, מזל, שיהיה לכם מזל lei detti ma tanto wi ma salto nono salto e se che io muledet io muledet io muledet tineva fa mi colcach samach ki gadalti be shana hot hot la la gadalti Shop Ha yom yom muladet, ha yom yom muladet, ha yom yom muladet, ha yom yom muladet. Chag lo samed, bezel שוב, Happy birthday to you. שיהיה שנם יאברו. בכף שמחה וראושת. Oh yeah. Hop hop tra gadati beshana. Hop hop gadati beshana. Gadati מזל טוב. מזל טוב! רוצים לראות ספטונים של דרורמי? כן! נחצו על הכפתור העגול אני דרורמי זה הכל וזה משמין השירים